Kirjautuminen Kaakkuriin. Jos haluan uusia lainojani, niin tehdä varauksia, minun tulee kirjautua Kaakkuripalveluun. palveluun Se tapahtuu oikeassa yläkulmassa olevan kirjaudu-painikkeen kautta. Jos olen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva, kirjaudun XAMKin tunnuksillani käyttäen hakakirjautumista. Jos olen ulkopuolinen asiakas, Kirjaudun kirjastokortilla ja siihen liitetyllä PIN-koodilla. Sähköisiin aineistoihin tämä kirjautuminen ei liity, vaan niihin kirjaudutaan sitten erikseen.